هذا فيديو جديد اليوم غادي نحاول ندير واحد التحدي اللي اول تحدي دي فلاشين ديالي غادي نحاول نزل من اكاديرو فلال لفوق حتى لتحت بسكيت <تصفيق> <تصفيق> احنا حدا الجبل باللي الخوت ما غنطلعش معها ما غنطلعش مع الشانطي غنتعطل بزاف غنطلع مع مع الجبل ايوا باش تغى نوصل وفلابطه عاوتاني دغيا نوصل انا فالشانطي دابا اه فات نزلت شحال هادي ولكن طالع معانا شنو وقع ليا تخيل معايا طالع ويقول لي واحد الدري بحال هذا الله يلا بحال هذا بحال هذا قال لي واحد الدري عندك عندك حنش كنت كنضحك قلت ليه صاحبي راه التيه هذاك كضحك عليا ويقول لي الله يلا حنش بالله وك في لك حل وانا ندير بحال هكا ويبان لي واحد الحنج في الصفر والكحل وانا سواد واحد الحجره نعطي ليه ديريكت مبقاش ضارب معاه تما هذاك ضرب لا ولكن مع عليا ولكن نوصل دابا هي شوفو لي هذا المنظر هذا شوف شوف لي واحد منظر يا سلام الشامة زلمة طلعت لفوق يلا هانت ما كاينه الضرك ما تعرف تخرج لك شي حنش الله يحفظ انت فين بغيت بغيتينا موجودين بيتينا في باركور بيتينا في الدانس بيتينا في السكايات بيتينا في السباحه في غرس الاشجار تربيه المواطنه اي حاجه بغيتي يا بنتي خاص تكون بريكاد اه عارفاتشي غاتديو شي طريقه هنايا واقيلا عارفه هاد الطريقه هذيك تدي شي بلاصه ولكن انا نطلع مع الجبل اوف لقيت بعدا الطريقه هادي انتي ساعه شويه ما كنت كنت نمشي حدا الشوك وحده ولكن هاني ديزا من الزيوه فين هو كاين دابا جوج طرقان كاين هذا وكاين هذا هذا كيطلع للفوق ولكن ما أعرف فين كيديه هذا هو وقت طلع لفوق ولكن ما اعرف شيء كده, كده ما اعرف من واحد ما اعرف لي نطلع معاه. ايوه ليا ايه شوفو ها فين في <يصفح> <واه تصفح> <عنت> علاء القدران واخيرا وصلت كنت مسحته حتى يا كما كاتشوفوتم ما كله حزرب زاف دونق قلتل فيتاس تي ما ما جيت لنا يا. على بركة الله <تصفيق> <تصفيق> ذاك العز يس يس يس يس يس, يس. كده في في كده. اريك كاندير واو واو واو واو شت بلان تلاح فين بايا شويه فيراس كدا واه اراك غانود اري نير اه تري <تصفيق> شوفو شي المنظر شوفو شوف الطماطقه اللي انا مسيدي ان شاء الله احسن منظر أخا كاين شويه الريح ولكن هاني يا سلام حرته حرته حرته أي حرته آه. أووف عرساتني ديك الحفره خيطه نطلع ليها هابط والله أي هابط أنا زهري عوج شوف شوف ولكن الحمد لله عرفتي هابط وتنقول الحمد لله تخيل معكم كون كملت تنزل هادي آه. ديجا كاين هاد الفيراج آه. آه. هادا آه. كيما كتشوفو كون كملت وجبتها في راساته أحسن شمس العشيه يا شمس العشيه او او او او او, أو, أو, أو. <تصفيق>